Одна із перших пічку буржуйку від канадця отримала Любов, жителька села Шевченкове, що на Миколаївщині. Жінка розповідає, все ще відсутнє газопостачання, тому пічка була необхідна. А в хаті тепленько, чувствуєшся як? Да, спасибо вам велике, так добре. Харашо гріє, дуже хорошо гріє. Взагалі, велика, велика подяка. Бо вже в холодно так було холодно. Нам приїхали спочатку подивилися, де як потім приїхали, встановили оце все. Ну, показали, як гріє, протопили, а тепер ми собі топимо, в коли як. Ну, правда, ми пообірали дорожки все, щоб не потрапили ну, іскорки. Буржуйки виготовляє Миколаївська компанія за підтримку волонтерів зі Львова та чоловіка з Канади. Перші шість буржуйок робили за замальовками канадця. Три пічки подарували військовим на передовій, ще три – мешканцям Шевченкове. Ми познайомилися дуже крутим чоловіком з Канади який захотів допомогти Україні, особливо в Миколаївській області. Він до нас приїжджав і запропонував допомогу, допомогу фінансуванню цього проєкту. Він провіз свій особливий проєкт, це проєкт «Пічки», якою користується американська і канадська армія. Він привіз нам малюнки, ми по цим малюнкам зробили креслення, тестування. Виготовили шість пічок, він особисто до нас приїхав, протестував і подарував жителям. Це було село Шевченково. Він особисто їздив, встановлювали. Вона дуже мобільна для і для установки. Саме ці пічки особливі тим, що мобільні, розповідає Наталія. В планах волонтерів виготовляти партії по 50 буржуйок. Для цього формуються списки з людей, яким вони необхідні. Ми працюємо з благодійним фондом. Ми чекаємо на цю неділю перші гроші на виготовлення першої партії 50 штук, які ми маємо протязі 10 днів встановити в селах і ну, в приміських територіях Миколаївської області. Ну, це виключно для цивільних, виключно для дуже постраждалих районів. Ми готуємо списки, багато волонтерів до нас підключились. Наталія розповідає, отримати буржуйку можуть жителі Миколаївщини, у кого відсутнє опалення та пошкоджений будинок внаслідок обстрілів російських військ. Встановлюють пічки волонтери безкоштовно. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.